السلام علیکم ویورز لاہوری فاسٹ فوڈ میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویورز آج ہم بنائیں گے ٹریفل کلاکند اسے پائن ایپل ٹریفل بھی کہتے ہیں اور ٹریفل کلاکند بھی کہتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کی تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میرے پاس اسپنچ ہے یہ سمپل پلین اسپنچ ہے تو اس کی ریسپی ویسے میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو اسے میں نے درمیان میں سے دو حصوں میں کاٹ لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کے لیے ہمیں جیلی چاہیے یہ دو کلر میں جیلی ہے اور یہاں پہ شہد ہے میرے پاس اور کھویا ہے سمپل جس سے ہم نے اسی کی فلنگ کرنی ہے اور یہاں پہ پائن ایپل ہے اور تھوڑی سی چیری ہے جس سے ہم اسے گارنش کریں گے تو یہاں پہ میں نے سو گرام لیا ہے شیرہ سمپل جو شیرہ ہوتا ہے چاشنی اس میں تقریباً ہم نے پچاس گرام شہد ڈال لی ہے شہد ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے جامع ڈالنا ہے روح افزا ہو یا جامع کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں اسے اس کی خوشبو اور کلر جو ہے نا بہت پیارا بنے گا تو ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ جو ہمارے پاس اسپنچ ہے وہ بھی پھیکا ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اسپنچ کے اوپر ہم نے اسے اچھے طریقے سے لگا دینا ہے یہ تقریباً اس کا تیسرا حصہ یہاں پہ لگائیں گے اور اسے جو ہے نا پھلا لیں گے یہ چمچ کی مدد سے چاروں سائیڈوں پہ جو ہے نا ہم نے اچھے طریقے سے پھلا لینا ہے تو جو چاشنی ہمارے پاس تھی وہ ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لی ہے تو اب اس کے اوپر کھویا لگائیں گے کھوئے کی ہم نے ایک طے لگانی ہے اس طرح سے ہم نے اسے جو ہے نا کور کر دینا ہے کھوئے کے ساتھ ایک اچھی خاصی اس پہ جو ہے نا لیئر لگے گی یہ دیکھیں تو یہاں پہ کھویا میں نے لگا دیا اسے ایک چمچ کی مدد سے اوپر سے برابر کر دیں گے پلین کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بھی جو ہے نا چاشنی لگانی ہے جو کہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ کھوئے میں مٹھاس نہیں ہے کھویا پھیکا ہے تو اب کھوئے کے اوپر بھی دوبارہ سے چاشنی لگائیں گے اچھی طرح سے کیونکہ یہ جو ہے نا بالکل پھیکا ہے سمپل کھویا ہے یہ تو اب چاشنی کو اوپر اس کے اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جیلی تیار کرنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا جیلی کی ہم لیئر لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے دو کپ پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس میں جیلی ڈال کے اسے ہم نے پکانا ہے اچھی طرح سے اسے تقریباً ہم نے دو ابال دلوانے ہیں جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گاڑی نہ ہو جائے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پکڑی ہے تو جیلی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اسے چولہے سے نیچے اتاریں گے اور تھوڑا سا ہلا کے اسے ہم نے کھوئے کے اوپر ڈال دینا ہے پہلے ہم نے اسپنچ نیچے رکھا تھا اس کے اوپر کھوئے لگائی تھی یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم جیلی کو ڈال دیں گے یہ فی الحال ریڈ والی ہم جو ہے نا اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ڈبل لیئر بنائیں گے جیلی ڈالنے کے بعد اسے ہم نے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ جیلی جو ہے وہ جم جائے اور اس کی جو ایک لیئر اوپر بن جائے تو اب جیلی کو ٹھنڈا کر لیے ہم نے اس کے اوپر بادام لگا رہے ہیں یہ کٹے ہوئے بادام ہیں آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں کاجو یا پھر پستہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر بادام ڈال لیے ہیں تو اب جو ہمارے پاس پنچ کی دوسری لیئر تھی دوسرا حصہ تھا وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے ہاتھ کے میں اسے تھوڑا سا دبائیں گے اور اس کی جو طے ہے وہ برابر کر لیں گے یہ دیکھیے اس طرح سے اور اب اس کے بعد جو ہمارے پاس چاشنی بچ گئی تھی وہ اس کے اوپر یہ دیکھیں جی چاشنی اوپر لگا دی ہے اور اب ہم نے دوبارہ سے دوسری جیلی تیار کرنی ہے جیلی آپ نے پہلے تیار کر کے نہیں رکھنی کیونکہ وہ جم جاتی ہے آپ نے گرم گرم ہی استعمال کرنی ہے تو یہاں پہ پانی میں نے بوائل ہونے کے رکھ دی ہے تو اس میں سبز جیلی ہم ڈال کے اور اسے پکائیں گے جیسے کہ ہم نے ریڈ پکائی تھی اور اس کی بھی ایک لیئر اسپنج کے اوپر لگا دیں گے جیسے کہ ہم نے ریڈ جیلی کی لگائی تھی اس کی لیئر اوپر لگانے کے بعد اسے ہم نے جو ہے نا گارنش کر دی ہے پائن اور چیری کے ساتھ تھوڑے سے بادام لگائیں تو یہ ہماری جو ٹریفل کلاکند ہے وہ الحمد تیار ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے تو امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے دیں اجازت اللہ حافظ